Ну, від нього завжди очікують багато. Це турнір Великої вісімки. Цього року тут багато дебютантів. У нас три тенісисти пробилися до цієї Великої вісімки і ну, думали, що будуть вистрілювати. Але ну, поки молоді, поки ще не вистачило, поки освоїлися, хоп, вже і з групи не вийшли. А, звісно, всі очікували федерер Джокович, це протистояння фінальне, яке так і виявилося, тобто потрапили вони в фіналі один на одного, але він не відбувся. То перед початком фіналу Федерер сказав, що все, в мене болить спина, я не буду грати, технічний переможець Новак Джокович. А, тут вся тенісна спільнота почала казати, що дійсно це, як знаєте, казав Станіславський, не вірю. Федерер грати наступного тижня. Фінал Кубка Девіса, в якому швейцарці ще жодного разу не перемагали. І для Федерера це також дуже важливо, адже в нього немає цього трофею ще, а у кар'єрі вже шість перемог на підсумковому турнірі. Хоча, в принципі, той же Джокович, він сказав, що я знаю Федерера, він 100% гравець і якщо в нього було все нормально, він би вийшов і він би грав і до останнього боровся. Федерер також сказав, що він там намагався відновитися дуже-дуже всіма можливими методами, але йому тут дійсно не пощастило, адже їх півфінал з Ваврінкою був напередодні фіналу, а Джокович майже два дні відпочивав. І якщо там дійсно якась травма, а Федерер вже не молодий, він каже «хочу поберегти здоров'я, і ну, я від, не відчуваю в собі сили вийти проти Новака Джоковича». Ми всі знаємо, що Новак Джокович – він монстр зараз. За 27 років він вперше став тенісистом, який взяв тричі поспіль Лондон. Тобто він свій рекорд також галочку поставив. Я думаю, що він задоволений. Федерер, побачимо за тиждень, чи він задоволений сезоном, хоча в нього дуже вдалий був сезон. Вітіскоп спортивне відео.